كيف الشباب اليوم الفيديو تجربه اقوي اكستريم باللعبه الي هو اكاينو طبعا اكاينو كان اقوي اكستريم باللعبه بعد ما نزل كايزوغوني كايزوغانو اللي هو مونكي دي لوفي فبعد ما نزل لوفي نزل للمرتبه الثانيه بس بيضلوا جلاد اكاينو فاليوم راح نجربه قبل ما في دونتس لايك واشتراك وشكرا على الدعم القوي يا جماعه الخير راح نوصل ثلاثين الف بسرعه ما ضل شيء طبعا عندي هذا الحساب يا جماعه الخير عندي اودن واكاينو ماكس وكوبي راح يوصل ان شاء الله بعد اثنين ليفل بيوصل ماكس زود سروزا 80 طبعا انا ليش عم بعرض لكم حسابي عشان بدي ابدله فاللي بيحب يبدل بحسابي انا مش طالب الصراحه شيء كثير بس بدي يعني حسابي يكون يعني تسعة وتسعين الرانك او اكثر يعني يكون بيه 10 اكستريم او 11 12 زي هيك يعني بس يعني حساب بسيط زي هيك يعني فاللي بحب يبدل اكتب لي بالتعليقات عروضه اوكي اه اول شيء فريق الدعم 133 يعني كويس الميداليات حطلو هاي الميداليات الصراحه ما مش مش متاكد انها مناسبه اله بس المهم المهم بس فنبلش بالجلد طيب ضدي هون اه حلو لوفي لونجاشيما ورسرو زورو حلو لوفي الاكستريم لوفي الاكستريم ثلاثه لوفي اكستريم يا جماعه الخير ضدي انا بلعت اوكي هذا الجيم راح انجلد لانه سمعت ما بعرف مين حكى انه لوفي الاكستريم ستين بيقدر يجلد اكاينو هي اكيد مبالغ بها الكلام بس انه يعني قوي كثير عارفين كيف فخلنا نشوف اسع مين الاقوى نعطيهم ضحكه الثقه هاي اهم شيء يا جماعه الخير هاي بتحط الرعب فيهم يلا لزقوا واحد ياخذ العلم كل سحب على العلم حلو ملك القراصنة رجع على العلم حلو ابلع ولا. ابلع ارجع على العلم حلو لاو كمش لوينهم بالروم عند لاو كليات بلع والله كفو لاو والله كفو كفو بلع آه خلينا ننزل شوي زاروا الصورة زمان رايح؟ والله اخذها شوفوا شوفوا ما زبطت بس حلوه حلوه اعيدها اعيدها واحد يضربني مات زارو مات من الدوج تبعي ابلع ابلع ابلع حلو حلو يلا يلا يلا سكيل سكيل ون سكيل يلا نايس والله كافو عمل دوج علي يا جماعه الخير لا يا زلمه بس بنته لونه مين هذا ترى انا ضيع ضيع خل نهرب خل نهرب حلو حلو بدنا ك... بدنا سكلات كفو بس خلنا نجيب سكلات والله كافو هذا مين شانكس اسطوره معي والكم شانكس معي يا جماعه الخير والله <متحدث> شانكس <الرئيس> يا عمي <في> اسطوره لازم نجربه ص انا زمان ما جربنا ابلع لوفي ولك كفو لازم نخلي طول العالم احتراما له والله لازم صراحه يحسوا له شخص لازم يضيفوا له لا لا بس كل راح بس على شخصيه واحده ماشي <متحدث> طيب بدي اعمل سكيل دعم سكيل جي جي شانكس لازم يضيفوا له نسخه جديده او يحثوا او اياته شيء لانه الصراحه مظلوم يلا من بلح من بلح. اوه كم واحده آه. بقى يلا ايوه دعم لجرافيك يا جماعه الخير صار سلو موشن باللعبه ما بعرف هو 글يتش ولا ايش بس السلو موشن نايس يلا يلا يلا يلا مين في كلهم عليهم ذروعه اه توقيت السكيل عندي البيض بس يلا يلا فوزنا فوزنا خلاص بلع بلع يا عمي معي اساطير يا الخير خير اه مين اخذ علم تمام تمام شوي تعالين بنلتهي بالعلم والله ملتهي بالاعلام تعالوا في تعال. تعال حتبلع حتبلع حتبلع يس بس جيجي جي بلع خير نعطيهم ضحكه ال شرير هاي ضحكه انك انت منتصر معاي ام في بي يا جماعة الخير شايفين الجلد؟ لا له في اكستريم ولا يتحدى بهزني آه تسعة كل يا جماعة الخير شايفين الإحتراف يلا جي جي طلعا يضدي قويين يا جماعة الخير ما احد يقول لي انت اسالب وكذا وضيب يضلي ضدي اساطير هكارية اوكي هذا الجيم الثاني ضدي اكاينو روجر نايس تيتش ويوسف ورايلي كينج والله يا جماعه الخير رايلي من افضل الشخصيات اذا بدي اجرب رايلي لانه الشخصيه لما جبتها بحسابي القديم أنا جد عشقتها فكانت معي 60 بوستو كنت العب بيها بالاس فكان شيء واو يعني بكثر محبات الشخصيه ابدعت بيها خايفه يا جماعه الخير بعد هالحكي واجربها يطلع لي على بيض <تصفيق> لا ان شاء الله راح اجربها راح تكون تجربه اسطوريه حلو مع لوفي الاكسرين نايس عالروجر روجر اسرع ون شوت ان شاء الله هرب هرب هرب هرب كفو والله السكيل بعيد كام سريع. يلا ابلع شو اسم السكيل تاع كاين والله ما بعرف صراحه يلا يلا سكيل سكيل لي اه مين بلع من ما بلع مين ها يا هو يا هو يا هو بيتش ابلع مين هو فيو اه انا تركت <تصفيق> شخص تركت شخصيتين وراي وبشت بالشخصيه اللي قدامي نايس تعال تعال اقعد اقعد وين هربان كاينو،, كاينو وين هربان يا لو دمجنيتيك يلا اعمل علي دوج والله انه كفو رايلي لا مش دوج مش دمج لا لا بس دل... تدمج دمجني لا غل سكيل او زي هيك يلا جيجي جي. في هون في تارو تعال هلا يب نايس في هناك رايلي كا... او معنا كايدو كفو او لا قايل لي لا لا لا, لا وين رحت اه لوفي لا استخدم نكمان لا اسمع انا بدمج وانتم اقفوا عليهم انا بس شغلت ادعس كافو كافو سكمان والله بلع شو سنك. أنا بركز على شخصيه وبنسى ظهري يا جماعه الخير شوفوا صح هيك دوج ابلع شو نايس مين في <تصفيق> هون؟ آسف ماني بلايز. في <تصفيق> حدا في حدا حواليا، في حدا حواليا لأني أنا بضيع. إيش حدا. إيش حدا، أوكي. بلحق بلحق، ألحق، ألحق، أوه نايس، رايلي جرايلي. أكاين ياخذ دوج، يلا يا نايس، دوج حلو. جيم بدو ثلاث ضربات هذا صحيح. نطفت الفان معه ضربتين، كونه عمل سكيل. أوكيه شخصيتين هون، تعالوا تعالوا تعالوا مش عارف مين اللي اضرب. والله توقعت راح الكلب هذا بس رجع لي عن جد فوزني، تعال. اووو نايس. بيعمل سكلا دوج تعال. كاينو هذا لو بدي امسح اللعبه بدي اكتبه. اوكي يلا فوز فوز. لا لا لا خساره. خلصت. مات مات يوسف مات مات اه كو نايس نايس انا مشكلتي بضيع يا جماعه الخير عن جد بضيع الام بي بي معي نايس كم قلت خمسه حلو مات. نايس وقتنا بالاس يا جماعه الخير شايفين الجلد طيب خلنا نجربكم هالساعه كانو مود ال80 خلينا نشوف كيف الوضع مود ال80 كونو كل الشخصيات اللي ضدي 80 حلو ماي نامي اوكي يا جماعه الخير في شخص من متابعين كتب لي فكره انه احمي شخصيه من الفريق تاعي فقررت انفذها هسه واحمي نامي اوكي ليتس جو راح اضل مع نامي نامي. نامي. طبعا هي مدافعه هاي نامي اه فكرت مفكرتني بدي اعبي العلم فهي عم تعمل هالشيء نو نو انا اللي بدي قارد بدي قارد صح؟ يب انا اللي بدي قارد تاع نامي تعال ورا اه ديم افشل بدي قارد بالعالم اهربي يا نامي اهربي ما عليك اه بدها تحميني بس ما تنزل تضرب علي يا جماعة الخير كان موجه لهناك. نامي نامي وين؟ نامي. انا متت يا نامي. I'm so sorry. كد قاعد <تصفيق> بجد نامي يا جماعة الخير. تعال كد كد كد يا <تصفيق> كلب. نامي نامي. اوه اكاينو اكاينو. ديم مان كيف تقدم <تصفيق> كيف تجرؤ تنس نامي يا كلب. تعال. حتبلع حتبلع. اه اللحية نامي يلا. يلا ابلع بلع. والله عمرك بس كذا يا جماعة الخير والله. ام سوري نامي، ام سوري. <تصفيق> يلا كاينو كاينو هسه بحميتك. اهربي هربي هربي. اعمل بلا فك دوج. دااام. قتلها يا جماعة الخير. تعال. تعال، تعال. بلا لحية بلا بلا بطيخ تعال. هرب هرب. آخ، يعني ملك القراصنة. طبعا هسه نامي نزلت أي شخصية. أحا نامي نزلت بروجر كأنه. حياة الله والله ما بحميها ولا شيء. هني يعني بحمي شخصية نامي يا جماعة الخير. لا بنطقم لنامي تعال لك يا البيضا لا. هو دوج علي. الناس صار روجر يموت عشان نحمي نامي. يو. والله أنا شكلي ببلع وبرجع والنامي بعدها ما رجعت. بلعني كيد يلا جي جي. يلا ينام. أها روبرتشي بلعني كيف هيك؟ نامي نامي راح ترجع نامي يا جماعة الخير. يلا نامي. آه.. نامي واتس اب بس سوري نامي اوكي يا جماعه خير كنت تمزح اوكي ها آه، كانت تجربه اكانه واتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله راح العب معكم بس استنوني ان شاء الله بالديسكود راح نلعب كلياتنا سوا صارت مشكله وقلنا لكم بالتصويب الديسكورد فرح... فان شاء الله بس احلها فورا راح نفوت ونلعب سوا فلا تنسوا لايك والاشتراك بيس